امروز صحبت می کنیم درباره یو کے چریتی ویزا که این به عنوان ویزا گفته میشه و چیکاسه وجود شرایط است خب این ای یو کے چریتی ویزا که مربوط به کسایی میشه که صاحب مهارت هستند یعنی اسکیل ورکر هستند یا از طرف دولت می کمپانی های خاص لایسنس شده اجازه شده دارن اینا به قسم چرتی مردم کسایی که مهارت داره سکیل سور کرستند می خواهند در یوکی که یک مصرف ندارند فقط پول تکیت با شماست چ قسم مدت شش ما مصرف، خانه، خوراک، همه چی مربوطی همو کمپنی میشه کار میکنی؟ فقط مثل سوسیال که سوسیال مگنش در مرقم یک خرچیت برو میشه دیگه ازافه ماش ندارید مدت ششت ماه بعد از شش مو، تو میتونی که دیگه کمپنی دیگه جو کار و وزیفه بگیری و بعد خود سیتنگ کنید و فامیل و خانه آدهی تا بخوایید در همین مدت ما تو میتونید که پارتایم وزیفه انجام برید خوب دوستا ای فرم چراتی را از کجا بگریم و چرقمی بگیریم یک خود در ویدیو قبلی ما پیشنهاد میکنم او دوستایی که ویدیو قبلی ما را ندیده لطفا ویدیو را تا آخر تماشا کنم معلومات کامل در قسمت دی ویدیو ما ماندیم و یک تشکری خاص میکنم از کسایی که چینل ما را سابسکرایب میکنن و ویدیوهای ما را میبینن ای ویدیو را تا آخر بنینده باشین خیلی مفید و کسایی که دنبال ویزه هستن و میرن ده جن تا ده میده دا جنتان رن خودتان فرما بیگرن خوانا پوریکنن و بفرسن خوب اوال دا کدوم سایت میرم امو فرمای چرتی رکم دا نیوتن نیوتن نیو ورک ایرمزانیم بیر ایرمزانیم خب نمی لینک اولی رو باز میکنیم خوب وارد از این صفحه میشیم ورد از این صفحه میشیم که ده قسمت اپلوکیشن فارم ما درخواست فرم میکنیم که فارم برای ما شما میدهد از این طریق ما شمایی را میگرم میکنیم یا مستقیم در پروگرام ورد این چی شرایطی دارم؟ یکی، وقتی پلیس کمپلیت دس اپلیکیشن فارم ان کابیتال لاترر. یا تنار که فرم دا کابیتال لاترر فول کنن اینجا سعی کنن. و دوم، با خودت از مطمئن شوین، انشاالله که آمی ماربوته چرتویزامش هانا این جزییات را شما هم میتونه خودا مطمئن کنن. و وقتی کی فرم کامل شما خونا پری کردین بات بی ایمیل. بیایم ایمیل ای ای ای ای ای ای یا بیایم ایمیل اردوی ایمیل شما میتونید که ایمیلتونا بفرستن. خوب این فرم ما هاله چی رقمی بگیریم و چطوری پر کنیم. از این طریق از, از اینجا یه را دانلود میکنیم و اگر پرنتاردش میخوایم از این طریق پرینت میکنیم. نیاز از بپرینت نیست، مستقیم ر دانلود میکنیم. مثل قبلان ما به خاطر یک دیمو اکاونت ما ای را DOWNLOAD کرده بودم. این از اینجا میره اینجا. ما دهی فرم در انداخته بودم شدم اینجا من ای فارم کاملا داندود کردیم خب این فارمی هست که خانه پروش شده هست دهی قسمت آه. حالا سرازی توضیحات میدیم که این فارمی چه دقیمی دید خانه پرو کنیم. قسمت اکس که یک دانه اکس ووز روشن روشند به اندازه پاسپورت که هست. اکس تانو میمونین. بعد اینجا نام تانو میزنین. بعد تخلص تانو اینجا فرس نام تانو میزنین و اینجا هم جندر تانو که مثلا مل یا فیمل اینجا دیتاو برده میزنین و دی اینجا هم سند سال تانو مثل چند سال هم. و اینجا هم آدرس مجایی که زندگی میکنین، اینجا هم پاست کودش هم ازنین بعد بینمی ترتیب نمبر ایمل آدرس ایر کلی کش میورد با کپیتال لیترز فیل میکنین، مستقیم دانومی ایمل آدرس نفرسین نمی آدرس را اف uh, افکین یعنی از رشتدار ها و کسی که مثلا خانم از بخواهی که همرایت دوباره اینجا نامش نمیزنی و اینجا حالت مدنی تمیزنی که مثلا سنگل یا ماریت uh, do you have any, uh, any dependents یعنی کدام uh, خشاواندی دیگه هم داری که مثلا بوبری مثلا پدرت است، مادرت است، اینجا خانه پروش میکنی خواه I wish to is, uh, stay for مهم است که اینجا لازم دوازدما یعنی بالای دوازده ما یا دوازده ما باید بزنین که نشه اینجا سه ما یا چار ما بزنین که امکان نداره درست است؟ دوازده ما این دیت آف آرائیوال یا دیت آف تیمپرچر نیست خانه پوری هم نکنین مشکل نداره و بعد هم اینجا که هست مسئله تحصیل و تعلیم تونست اینجا کشان تون که چقدر تعلیم کرده این، اینجا خانه پوری کنین با معلومات و اینجا کس ورک ایکسپریانس چقدر که ایکسپریانس دارین یک ماه دو ماه یک سال دو سال اینجا مستقیم کل لگی ایکسپریانس تا مزانین ده هر جای کار کده ده هر کمپنی کی کار کده ایکسپریانس تونه اینجا مزانین خوب اینجا دو حوانی می کده خوب یک کدام مشکلی گفته اگر که تکنیکی اورز سیہاتی دوری نداره اینجا مزنی بعضیا شکر داره بعضیا یک داره اینجا مشکلات تا نمیدانید وی ہاون پرتیکل ڈیٹ یعنی کولم ریجن غذائی مزائی داشتین نداشتیم در حساب صحت سیار باش اینجا کھانا پوری ببینید بعد زوری لیجن اسلام یا هر کرسچن هر دینی مذهبی کوشا کین یو ڈرائیو یعنی میتنی کہ کنی اگر لائسنس ہے داشته باشی. که دیو کے میں چلا قبل چلے جس ان جا مثلا کہ بلے میں متنو ہو دو ہب ان پٹ کلر سکلز اور ایبلٹی یو یو آفر دا کمیونٹی خوب ان ج کدام سکلز مہارتیں خاصی دگے دار مثلا مثل گیتار زدن یا پیانو ده حالات موسیقی کدام مثلا هنرمندی هنر پیشکی و چیزا هر که داشته باشین اینجا می نویسی و فول میکنی تا اینجا بعد از اون language و دا قسمت انگلیسی تون این خانه باید تک کنید دونت سپیک انگلیش ای قبل نام هد یقل باید انگلیسی را قسمت را بفرمو بعد از اگر دیگر زبانه را می فهمیدن اینجا و دا پارتی هشتم که you wish to come Newton Why do you wish یعنی تو دای چرتویزه Newton نیوتن The دا to تو باید یک دلیل خوب As از کدام مستاز یک از باید یک تاپک سعیی بنویسی تو از How did you find Newton از کدام دوستید از اینترنت، از فیسبوک، از کجا پیدا کردی، اینجا میزنید و نام و تاریخشه میزنید خبت، مسئله ریفرینس که رفرنس ریفرینس ضروری است که از طرف مثلا، از کدام استاد یا جایی که کار میکنی، صاحب کارت، عربا کارت یا، تو رو باید یک بده مثلا یک معلومات بده و بعد اینجا نام و آدرس و تلفن نمبر و امیل خانه پوری کنی که yeah. رفرینس از طرف اما سایده کارت باشه یا استادت باشه اما استاده که درست دادتانه خب این مسئله که دوم جرم جنه ها اگه دوشتی هست اگه نادوشی نور انتخاب میکنیم و بعد پارچی توازده که است ده ایم نو بخطر اگر تو ده برتانی و زندگی نکده بوشی کار نکده بوشی خوی دفعه حالت هست که میدوی اینجا نور انتخاب میکنیم اگر دنیا آخر کس یک امضا و تاریخ ابلکشانه تانه فیلم میکنن خب دستور سایت دومی کشور ما مستحق چهارتی میدار سپانسرشپ میدار و سایت باشمون معرفی میکنن لی لیابی لیابی لندن خب این سایت که جستجویی کن لیابی لندن بالایی سایت کلیک میکنیم ورده ازی سایت میشیم وارد ازی پیج میشیم خوب حالا چیکار میکنیم سار ورکینگ کلیک میکنیم خوب اون یکی شامل نو پیج می باشه که بعد ساده درصد تکمیل کرنے میں مثلا اسٹیپر اسٹیپ مثلا میں کہ جواب نہیں ہیں مثلا دو فارم خانا پوری کے میں نہیں ہے جواب نہیں ہیں مثلا ار یو یا اگر کرسٹین ہو اگر نہ ہو سمگی نو وچ کنٹری یو ہز پاسپورٹ پاسپورٹ اس کون ملک کشور اس ائی مثلا have you even um bahani me shakal kullana is sawal ara مثلا primary ke ne jawab marital status masalan mazan single ya married do you میری ده سفارات uh, انترویو میری بات تکت بوک میکنی و میری ترافی یوکی uh, خوب دستایجز امید که از ویديوی ما خوش شما مواده مو باشا جورو موافقو کمیاب باشین ده قسمت کومنت uh, سوالاتو uh, اطرار ستانه بین واسین انشاء الله تو ویديوی بعد خدا نگهدار.